Vás pondraviť sme spanielá povec, chcel by vás pondraviť za to že sam spím a nemusím byť novec. Nemusím byť novec, to pravda veľká, nemusím byť novec, to pravda veľká, po zemu tu hraje moja harmonika. Prikrašne trilkuje, moja harmonika prikrašne trilkuje. To rád si taše poraduje. Ken hrajem a spívam, dobre še mi vozi, Ken hrajem a spívam, dobre še mi vozi, Čumlu fra mám sama zamu. Vody, čumlu fra hírku mám sama zamu.